Kuula Haataisen tiedotustilaisuuteen koskien rakennemuutos rakennemuutostilannetta ja ministerin vierailua kemiin. Minä olen Mikko Koivumaa, työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja ja tämän tilaisuuden moderaattori. Toivottavasti kaikki ne, jotka olivat aikoineet päästä seuraamaan tätä tilaisuutta, pääsivät, sillä meillä oli tuon Microsoft Teamsin laajan häiriön takia tässä vähän teknisiä vaikeuksia ja siirsimme tämän mediatilaisuusosuuden tässä Skypeen, ja se tuo vähän teknisiä rajoitteita, ja kun päästään tuohon kysymysvastausosioon, niin tota, kysymysvuoroon voi ilmoittautua joko laittamalla siihen chatkentään pvp-tekstin tai sitten ä, avaamalla mikrofonin, kun on siellä sopiva hiljainen hetki, ja kysymyksen, ä, kysymystä ennen on, on hyvä, jos e esittäydytte, eli kuka olette ja ketä edustatte, ja sitten Voitte kysyä ministeriltä. Ministeri on tosiaan aamulla tänään matkustanut Kemiin tapaamaan eri osapuolia, liittyen tähän Stu Rainson luodan paperitehtaan sulkemissuunnitelmiin. Meillä on tähän tilaisuuteen varattu aikaa nyt kello 15 asti, ja tämän jälkeen ministeri on, on paikalla olevien media, median edustajien ää, käytettävissä. Ja ministeri hän osallistuu tähän tilaisuuteen Kemin lumilinnasta, mutta pyydän, että kaikki osallistujat, jotka eivät ole puhumisvuorossa, pitävät mikrofonit pois päältä, niin linja pysyy hyvälaatuisena ja näin poispäin. Hyvä, mutta aloittakaamme niin seuraavaksi meille puhuu työministeri Tuula Haatainen. Ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia ja terveyset täältä Kemistä. Olemme täällä Kemin lumilinnassa. Olen täällä ministerin vierailulla ja tavannut, tavannut täällä Kemin kaupungin johtoa, Stuuraiso-johto on ollut täällä mukana, mutta täällä on ollut myös ELYKeskusten ja TE-toimiston johtoa, maakuntaliitoista maakuntaliitosta johtoa paikalla sekä myös luottamusmiehet, joiden kanssa olen käynyt keskusteluja tästä todella vaikeasta tilanteesta missä ja miten siitä nyt päästään sitten eteenpäin. Tämä paperiteollisuuden rakennemuutos, niin se on todellinen. Ja tämän toteaminen, se ei tietenkään tuo lohtua niille paperialan työntekijöille, heidän perheillensä ja koko tälle yhteisölle, sillä tämä Tämä tieto, mikä nyt on Studanisolta tullut, niin, niin se on todella vaikea, vakava moukariisku tälle aluetaloudelle ja, ja tietenkin täällä alueella asuville ihmisille. Ja mä että, että me voimme kaikki yhdessä toimia sen eteen, että, että ihmiset selviytyvät, ja että me näkisimme sen valon, tunnelin päässä, että voisimme saada valokaaren aikaan, joka, joka tuo uskon siihen, että ja, ja näkymän siihen, että, että tästäkin tilanteesta voidaan selvitä ja että työtä ja toimialaisuutta tällä alueella on tiedossa. No itse en voi tietenkään luvata tällaisessa tilanteessa sitä, että, että kaikki täällä Veitsiluodossa mahdollisesti nyt irtisanottavat työt, työllistyisivät, uudelleen nopeasti, mutta minä voin luvata sen, että valtiovalta ei jätä yksin näitä irtisanottavia ihmisiä, joita mahdollisesti irtisanotaan, niin heitä ei tulla jättämään yksin. Ja Sitä varten olemme nyt täällä koolla, että yhdessä olemme käyneet läpi tätä tilannetta. No, kun tämä tieto tuli Sturainzon päätöksestä, niin ministeriö, ministeriössä lähdettiin heti Heti samana päivänä käynnistettiin äkillisen rakennemuutoksen valmistelut alueen ja irtisanottavien työntekijöiden tueksi. Mutta myös tällä alueella on reagoitu tähän tilanteeseen todella nopeasti. Ja siitä haluan kiittää kaikkia osapuolia, että tässä on lähdetty liikkeelle heti. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen tapaan, millä, millä nyt ministeriö ja alue ovat yhteistyön aloittaneet. Tässä tuntuu olevan nyt sellaista ihan oikeasti hakemisen viritys, että, että halutaan tälle alueelle tulevaisuus rakentaa. Ja pidän itsestäänselvänä sitä, että, että tämä hallitus on työntekijöiden, heidän perheidensä tukena ja koko tämän alueen tukena nyt jatkossa. No, nyt, mitä tässä on nopeasti saatavilla, niin on, on tietenkin kaikki se tarpeellinen tuki, mitä tarvitaan nyt ö, uuden työn ja koulutuspolun löytämisen. Että löydetään se mahdollisuus siirtyä työstä työhön mahdollisimman monelle. Eli se tarkoittaa, vaikka olisi vahvaakin osaamista, niin osaamisen päivittämistä ja siihen annetaan mahdollisuus ja tukea. Ja myös sitten kaikki tällainen tarpeellinen tuki tämän rakennemuutoksen selättämiseksi, niin, niin sitä nyt kartoitetaan alueen kanssa yhdessä. Ja siitä olen tyytyväinen, että täällä on koottu niin laajasti eri tahot mukaan tähän työhön ja määrätietoisesti tehty työtä tämän eteen. Eli nyt kaikki kivet kyllä täällä käännetään. Haluan sanoa myös, että Stura Ensulla on nyt myös näytön paikka. Me olen tänään keskustellut henkilöstöedustajien kanssa, ja heidän viestinsä on karu. Henkilöstö on shokissa, eikä se ole ihme. Stura Enson on nyt tunnustettava vastuunsa, ja nyt tämän yhteiskuntavastuun osalta, niin keskeistä on se, että se, että miten stuura Enson nyt pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat kannatelleet sitä näinä vuosina antamalla työtä ja energiansa yhtiön käyttöön. Eli nyt näistä mahdollisesti sanostavista ihmisistä, jotka ovat vuosikymmenten ajan työlään kannatelleet tätä, ja osaamisella pitäneet, huol pitäneet huolta stura on menestyksestä, niin nyt on yhtiövuoro sitten vastavuoroisesti olla apuna tässä vaikeassa tilanteessa. Ja toivon ja uskon, että yhtiön johto ottaa tämän viestin vakavasti. Tähän tilanteeseen kiinnittyy myös kysymys tästä Veitsivuodon, tehdasalueen tulevaisuudesta, ja, ja siitä keskustelut on aloitettu. Ja tämä Veitsiluodon tehdasaluehan on todella hyvällä paikalla. Siinä on satama ihan vieressä, ja, ja se on monin tavoin keskellä teollista toimeliaisuutta, ja täällä on osaavaa, osaavaa, osaavia ihmisiä, niin olen luottavainen siihen, että myös kiinnostusta tämän, tähän alueeseen liittyy. Ja nyt on olennaista keskittyä siihen, että jatkoa saadaan, tälle Veitsiluodon alueelle, että sinne saadaan jatkaja sellaista toimintaa, joka, joka sitten kannattelee ja luo myös tänne työtä. Tämä korona-aika on myös, myös tietysti kiihdyttänyt mone, monella tapaa teollisia rakennemuutoksia, ja täällä Lapissa tietenkin, Lapin alueella, se on näkynyt myös palveluissa ja ö, matkailun alalla. Kemin alueella tämä teollinen rakennemuutos näkyy nyt selkeämmin. Tässä on muutaman kilometrin säteellä toisistaan hyvin erilaiset tilanteet, erilaiset tehdasalueet. Toista on nyt kohdannut suuri järkytys ja sitten vastaavasti toisen tehtaan menestystarina on juuri käynnistymässä. Nyt tässä rakennusvaiheessa oleva Metsägrupin biotuotetehdas on, on nyt sitten Suomen historian metsäteollisuuden suurin investointi. Ja, ja tämä tietysti luo uskoa myös tulevaan tällä Kemin alueella. Mä itse henkilökohtaisesti kun olen tässä keskustelua käynyt ja aistinut tätä tunnelmaa ja, ja kuunnellut täällä eri tahoja ihmisiä, niin Mä olen luottavaisin mielin Kemin tulevaisuuden suhteen. Tämä Merilapin alue on merkittävä teollisen osaamisen klusteri, teollisen osaamisen keskittymä. Ja tämä on logistisesti erittäin hyvällä paikalla. Meren äärellä, täällä on satsattu liikenneinfraan. Ja täällä on myös osaamista ja täällä on kyvykkyyttä. Ja ihan lähietäisyydellä on Oulun yliopisto. Täällä on ammattikorkeakoulut ja ammatilliset koulutukset. Ja tänne myös näihin koulutuspaikkoihin on satsattu. Ja nyt tämän tulevaisuuden näkymän luomisessa on hyvin tärkeää se, että, että nyt kaikki valtion hallinnossa, eri sektorit ja ministeriöt myös pelaavat yhteen, aivan kuten tälläkin alueella on kouluttu yhteen, yhteen kaikki toimijat nyt sen eteen, että, että kemissä se valokaari tulevaisuuteen nähdään. Kiitos. Kiitos ministeri Haatainen. Tässä oli osalla seuraajista vähän teknisiä ongelmia, saada tämä Skypen äänet toimimaan. Toivottavasti ovat pystyneet kuuntelemaan striiminä tuolta netin puolelta, mutta nyt olisi aika ottaa kysymyksiä ministerille. Voisimme ottaa useamman kysymyksen kerralla. Ne, joilla ää, chatti toimii, niin laitatteko pvp-pyynnön esimerkiksi tuohon chat-osioon. Ja sitten ne, joilla ei, niin voi omalla äänellä ilmoittaa kysymys halukkuutensa. Täällä olisi sanomat. Otetaan iltasanomien kysymys ensin. Tosiaan otetaan pari kolme kysymystä ja sitten ministeri voi kootusti vastata Iltasanomat ja sanotko vielä nimesi? Ja sitten... Mirja Rintala. Hyvä, ole hyvä. Mitkä ovat konkreettiset ensimmäiset toimet, mitä tässä nyt näiden irtisanottavien työntekijöiden hyväksi aletaan tekemään? Kiitos. Voisimme ottaa vielä toisen kysymyksen. Onko muita kysymystarpeita? No, annetaan vielä miettimistä jos ministeri haluaa vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Joo, Joo ihan ensimmäiseksi niin, niin nopeimmin tässä ollaan saamassa nyt liikkeelle. Se, että täällä voidaan käynnistää sitten kaikki tällaiset osaamiskartoitukset tehdä työntekijöille, käynnistää koulutuksia, hankkia koulutusta, työntekijöille, ja tähän on meillä resursseja olemassa, ja niitä tullaan suuntaamaan. Eli tähän olen sanonut, kehottanut että, että voi alkaa toimia, ja, ja rahoitus niihin on olemassa. Sitten me myös vahvistamme nyt resurssointia, siis henkilöstöä tänne ely ja TE-toimistoon, jotta siellä on riittävät voimavarat nyt sitten työtä tehdä. Sitten täällä YT-neuvottelut käy, käynnistyvät tehtaalla sitten tehtaan toimesta Stura Enson kanssa, työntekijäpuolen edustajien kanssa, ja, ja siellä sitten sovitaan näistä jatkotoimista muutoin. Mutta tässä, nämä on niin kuin niitä ensimmäisiä, joihin nyt sitten satsataan. Ja tietenkin sitten siihen henkiseen hyvinvointiin on tärkeää satsata. Olen korostanut sitä, että se on nyt tärkeää, että, että tehtaan puolelta on työterveyshuolto, psykologiapu, kaikki se tuki ja turva tämän hädän ja tuskan keskellä niin, niin saatavissa. Eli, että ihmiset selviytyvät ja sitten myös aletaan katsoa sitä, sitä tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa. Sitten se keskeinen asia, mikä tässä nyt käynnisty, on käynnistynyt, on siis se, että eri e, yhteistyökumppanit yhdessä täällä kaupungin johdon, Kemin kaupungin johdon johdolla, niin, niin ovat kokoontuneet tiiviisti ja tulevat tekemään töitä sen eteen, että tänne löytyisi sitten uutta toimintaa ja siinä myös Stura Enso yhtiönä on mukana, mukana tässä yhteistyössä, että tälle alueelle löytyisi sitten löytyisi jatkajaa ja, ja, ja, ja sinne syntyy työpaikkoja. Kiitos. Sitten onko lisää kysymyksiä? Jos on kysyttävää, niin voi avata mikrofonin ja ilmoittautua. Tässä on ollut se verran, että teknisiä hankaluuksia. Odotellaan ihan pieni hetki vielä. Varmistan vielä, että onko kysyttävää ministeriltä. Linda Söderlund, Svensköydeltä. Ole hyvä. Mä kysyisin, mitä henkilöstö, minkälaista apua henkilöstö on pyytänyt tänään? Henkilöstön keskeinen toive on, että työt jatkuisivat, eli, eli että työtä olisi tarjolla. Mutta tietenkin nyt tässä shokkivaiheessa, niin, niin henkilöstö, henkilöstön puolelta tietysti toivotaan sitä, että on, on apua ja tukea saatavissa siihen, että henkinen hätä on suuri. Eli ihmisiltä on mennyt työalta, ihmisiltä, jotka ovat pahoja osaajia tällä alueella. Ja, ja kun tätä aluetta katsoo, niin täällä on myös hyvin tyypillistä se, että, että perheessä on kulkenut tämä työ sukupolvelta toiselle. Ja, ja sen takia pitää ymmärtää myös, että tämä koskettaa koko yhteisöä. Eli, eli tämmöinen psykologinen tuki ja apu. Ja sitten, sitten myös henkilöstön puolelta nostettiin esiin hyvin tärkeänä nämä osaamiskartoitukset, koulutukset, mahdollisuuksien luominen ja, ja se, että, että syntyy tätä näkymää, näkymää ja keinoja työllistyä, työllistyä uudelleen. Mutta kyllä se ihan se ykkösasia on se, että tänne, tänne Merilappiin, Kemiin, pitää saada teollista toimintaa sellaista, johon voi työllistyä. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä ministerillä? ei ole, niin on aika päättää tämä tilaisuus ja tämän jälkeen tosiaan ministeri voi antaa haastatteluja läsnä olevalle medialle. Kiitos kaikille tilaisuuden seuraamisesta. Tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia.